Naposledy jsem viděla první den tady na festivalu. Který film jsem viděl naposled? Uh, naposled jsem viděl tady, jsem si pouštěl film s Leonardem DiCapriem. Jak se to jmenuje? Uh, ten film, jak tam s těma snama. Uh, uh, Inception? Inception. Inception. <laughs> jak se to jmenovalo? Ano, vím, uh, Indie volá, naposled jsem viděla film Indie volá a bylo to o americkém uh, call, call centru, kdy jeden manažer dostal za úkol rozjet call centrum v Indii a měl uh, proškolit indicky mluvící lidé, aby prodávali americké výrobky, tak o tom to bylo, Indie volá se to jmenuje. No, nakonec byl o lásce, že jo, tak <laughs> dobrý film, dobrý film, velmi veselý. <laughs> Naposled. Jo, včera jsem viděl domácí péče. To je český film. Český film, Vlastně je nový, no, teď on získal různé ocenění a je velice vydařený. To je, to je musel přemýšlet. Co jsem viděl? Jo, viděl jsem Nothing Hill. Jsem viděl, asi naposledy. Poslední film, co mě hodně zaujal, to byl film z hudebního prostředí, jmenoval se Whiplash. byl o mladém Bubeníkovi, který se učil na hudební škole a o jeho, o jeho příběhu. Naposledy, co jsem to včera viděla? Uh, film Slow West. No, jo, bylo to moc hezký. To moc hezký. Takový překvapivý. No.